Близько 600 людей пізно ввечері приїхали до Запоріжжя з території тимчасово окупованих російськими військами. Зокрема, це переселенці з Херсонської, Донецької областей, з Маріуполя, з Васильівського, Бердянського, Мелітопольського районів, Запорізької області. Доїздять люди, яких затримували Чотири, п'ять діб не пускали, не пропускали. Вони ночували у полях, вони ночували у своїх автівках, вони ночували у автобусах. Тобто ситуація доволі складна і ми приймаємо. Ми намагаємося якомога оперативніше вирішувати всі ці проблеми. Тобто, тут чергують і лікарі, тобто тут є і їжа, тут є, і автобуси муніципальні, які розвозять на ночівлю у дитячі будинки, у дитячі садки міські. Іна Левшук жила поблизу Маріуполя, працювала адміністратором у магазині. За її словами, нормального життя в місті немає, тому й намагалася виїхати та доїхати до Запоріжжя. Ми добиралися з Маріуполя дуже тяжело, їхали неделю сюди до Запоріжжя. З Маріуполя? Так. Да. А як ви через Бердянськ? Через Бердянськ без фільтрації по безній, тому що без фильтрации не проедешь. А фильтрация 6500 стояли. Хабар? А, машин? Нет, в очереди я должна была, чтобы получить фильтрацию, шесть с половиной была. Что такая фильтрация? Это дается такая небольшую, такой, такая Туилетная бумажечка, бумажка. которая снимают, в которой у тебя снимают отпечатки пальцев и смотрят тело, чтобы татуировок не было. И смотрят, чтобы у тебя не было ВСУ, ВСУ знакомых, близких, мужей и такое все. Вот это называется фильтрация. В Васильевке мы стояли очень долго, три дня спали в машинах. Благодаря нашим перевозчикам они нас не бросили. Предоставляли нам еду, там, где люди продавали домашнюю, на заправках разбитых. Привозили домашнюю еду, пирожки и кофе. Но цены были ужасные. Діти спали з нами в машині, немиті, як кажуть, без ну, без всяких умов. Ірина Кожухар, жителька Маріуполя, за фахом шивачка, мала своє ательє. Жінка рада, що з дітьми вже в Запоріжжі, далі їй шлях до Одеси, до рідних. Ірина розповіла, чому не виїхала з Маріуполя одразу. Я сама з Восточного району Маріуполя. Нас отрезали, разбили мосты, и не было вообще никакого выхода, выезда. Никто туда не мог заехать в этот район, не выехать оттуда, только пешком. А пешком это нереально, потому что обстрелы очень сильные. И я с ребенком месяц мы сидели в подвале, месяц. Добрый, Уже когда появилась связь, там один магазинчик открылся, включили Wi-Fi. И мы вот так Wi-Fi по часа два стояли, чтобы его хотя бы словить и писали сообщения родственникам, мужьям. И уже здесь родственники находили людей, которые могут перевести волонтеры, кто там машинами своими ездит. И вот так вот нашли людей, которые мы приехали и забрали. Запорізький хаб не припиняє свою роботу. Щодня в ньому приймають від 600 до 800 переселенців. З березня 2022 року, від початку роботи хабу, тут прийняли вже більше ніж 130 тисяч людей, з них понад 35 тисяч дітей. Новини на Суспільному, Запоріжжя.